بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصدقائي عبد الطنجاوي حياكم الله وبيكم وجعل الله جنة مثواكم كنتمنى مني في هذا من الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف انتم والاهل ليكم ولا فاميليكم خوتي الاعزاء جيتكم بواحد الفيديو اليوم مدون بلوج مدينه طنجه كنتمنى ان الإعجاب بكم وتشاهدوه معنا و اللي اشتركش معنا و الفيديو اشترك معنا وفعل الجرس باش يوصله الجديد ديالنا ومرحبا بالجميع وتحيه للجميع ما تنساونا شي اخوتي الدعم ديالكم و الجميله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله وخليكم مع الفيديو اخوتي العزاز السلام عليكم راني عاود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 وعلى وزان وعلى تونان على الحسيمة وبني الربون طنجة يا طنجة عروسات شمال. طنجة يا طنجة عروسات شمال. يا أم رجال يا عشق الأجيال يا أم رجال يا تنجى يا انت جاي تنجا جوعت، وأنا وسل، وأنا غفسل، وأنا أبني دركو.